السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہر آرٹ گیلری پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ کیپ واچنگ مائی ویڈیو کیپ واچڈ مائی فل ویڈیو اینڈ انجوائے یور فینسی کا پوشن اسٹارٹ ہو گیا اس میں کچھ ہیں نیکلیس ہیں اور ڈیکوریٹڈ گلاس پلیٹس اور پراندہ ہیں نیو آئی ہوپ ڈیڈ یو لائک اٹ اف یو لائک اٹ پریس دا بیل کائکن اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا لائک بٹن اینڈ کمنٹ تھرو مائی ویڈیو ہاؤ یو لائک مائی ویڈیو اینڈ ہے اس میں آپ کی کنزیومر مہندی پیکیج کے لیے یہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے پاس کتنی ورائٹی اویلیبل ہے اور کس حساب کی کس طرح کی کوالٹی ہے کس طرح کا معیار ہے اللہ حافظ